Probleme pentru denuntorul lui Liviu Dragnea, a intrat în vizorul anchetatorilor. Bărbatul care a depus denunurei împotriva efului PSD, Liviu Dragnea, a ministrului de Interne, Carmen Dan, i-a altor persoane, este vizat într-un dosar economic privind un prejudiciu de mii de euro. Dosarul se află în instrumentare la Serviciul de Investigare a criminalității economice. Sice. Giurgiu i-a fost deschis cu câiva ani în urmă la plângerea lui Marius Lechetun, potrivit lui Romi Perepelea, scrie Libertatea.ro. Romic Perepele a povestit contextul în care, în cursul zilei de miercuri, un comisar ref de la acest serviciu a încercat să-l interpeleze în trafic pentru înmânarea unui mandat de aducere. Anterior acestei situații, în diminea acelei zile, Romic Perebele a fusese citat telefonic printr-un mesaj, la care a răspuns ea anunat ce se va prezenta la termenul indicat. În urmă cu cui timp i am făcut plângere lui Dr. Guin, primarul din Alexandria. În acea plângere am vorbit de poliți, procurori, i oameni de afaceri, precum în cazul comisarului F. Marian P., lucrător la Dicot Structura Teleorman, alinvâgial, F. Serviciu poli economic din Teleorman, omului de afaceri Tatunicole, care derulează afacerile primăriei Alexandria prin firmele sale, Contessis, Big Bog Alex, Rele Alexandria i altele, spune verbatul. Banca Transilvania, lovitur teresnet pentru Ioan Nicolae. Decizia Bencii după ce omul de afaceri nu a achitat o datorie fabuloasă. El spune ce după ce a depus plângerea ar fi descoperit răla I de grup infracțional cu interlop din municipiul Giurgiu, procuror din Giurgiu, i doi judectori tot de acolo, prin comisarul Epavar Varei, care susține ce ar fi lucrat o fier la SRI. În anul 2013 după referendum până în 2015, după suspendarea mea din funcție am înfinat o societate SC media pentru caritate ia adevăre, împreună cu un preot, juntate juntate la acțiuni, i-am avut mai multe contracte. În urma contractelor i prin nerespectarea contractelor de ce trei doi parteneri privind suma de 14.000 de lei pe care ei considerau ce trebuie să o primească, au fost îndruma în afara de litigiul comercial pe care ei l-au pierdut, să fac plângeri penale pe numele meu. Într-una din plângeri a încetat achiunea penal prin care a pereilor, ce nu au de ce se pretind bani. În al doilea dosar de plângere de pus la Polia Giurgiu, comisarul EFA Varvarei, când am dat declaraie, mi-a impus să scriu anumite lucruri, de a acelei creane de 15.000 de lei, spunând ce nu e de a poliei, ci de a unei instane civile, spunând ce va clasa cauza. După ceva timp după declarație, l-am văzut. Varvarei împreună cel care mi-a făcut plângerea la un restaurant exclusivist de pe bulevardul principal din Oraul Giurgiu, s-a confesat berbatul. Rp a susține ce la scurt timp după ce i-ar fi văzut la mas pe cei doi berbai. Fostul partener de i ar fi pretins 10.000 de lei dobând pentru suma de 15.000 de lei pretins remas restant. După alte câteva luni Marius Lecetu, cel care a făcut plângerea, mi-a cerut suma de 15.000 de lei plus 10.000 de lei dobând. tu a luat facturile, Chitaniele-i contractul de la contabil, dar ele nu au semntura mea pentru ca am plecat la București. În realitate a Varvarei a lucrat ca inginer chimist iar apoi a devenit polist, a mai spus bărbatul la intrarea în in sediul Dna. Romic Perepelea s-a prezentat joi diminea la sediul DNA unde a spus și depune denunț scris pe numele polistului. Acesta afirmă ce agentul ar fi fost rău în demersul său și ce ar face parte dintr-un grup infracțional organizat. Contactat telefonic comisarul EFR la Varvarei nu a dorit să comenteze afirmaile denuntorului lui Dragnea dar a confirmat ce l-a citat pe Berbat pentru ziua de joi. În același context, Pere spune ce după întâlnirea cu procurorii Nava pleca la sice Giurgiu pentru a da curs și pe ei primite miercuri.